Vi er bare nødt til at have nogen, som er meget mere ops på at være vagtund og kritisk over for det siddende flertal. Jeg er i hvert fald ikke tryg ved den måde, som det fungerer på i dag. Undskyldningen er jo altid, at vi kan finde terrorister på den her måde. Sandheden er, at det kan man ikke. Jamen helt overordnet så tænker jeg, at vi skal være enormt glade for det demokrati, vi har i Danmark. Fordi det er et af de bedste demokratier i verden. Der står ganske fint i grundloven, at der er en magtdeling, men det er en illusion. Jeg synes, det er dybt mærkeligt, det kommissarium der er lavet. Jeg synes ikke, at det tager hensyn til den rolle, medierne har i demokratiet.